Хард-рокова пісня «Close the sky» є спільною роботою одеського автора і виконавця Сергія Тістарова та миколаївської рок-групи І створена одразу після відкритої агресії Росії проти України. Через кілька днів, як вже пішов розмовір, реально, щоб Європа допомогла нам закрити небо, і наш вокаліст, який живе в Одесі, Сережа, і ми з ним вже три роки співпрацюємо, дзвонить мені через там, буквально на четвертий день, Генна написав пісню, говорить, Просто бомба. Сергій Кісторов в Одесі написав музику та слова і згодом змонтував відео. А у Миколаєві Геннадій Грімов з колегами та друзями аранжували пісню і записали інструментальні партії. Це пісня Молитва і вона Атом. О том, что произошло на самом деле, об этом горе, и что мы просим, чтобы закрыли небо, чтобы больше не погибали люди. Ну, В принципе, видео настолько получилось эффектное, что оно, мурашки по телу идут от этого как бы, видео. Так что песня, я думаю, понравится. Жалко, конечно, что мы не можем пробиться никак на украинские радиостанции, ни на радио Рокс, ни на Байрактар. Больше месяца отдали, и пишем им, пишем, и никакого ответа. Миколаївський автор Сергій Розумяк почав працювати над піснею гімн козацької держави до повномасштабного вторгнення, але надихнув його саме спротив українців російській агресії, починаючи з 2014 року. І я вже замислився, що щось треба робити таке патріотичне з ухилом на наше українське козацтво. Адже козацтво для нас це, як кажуть, це наша історія, славетна історія. Я назвав її гімн козацької. Країни, тому що ця пісня присвячена нашій країні, нашим кіборгам, нашим козакам і всім нам, бо ми також є нащадками козацтва. Аранжувальником та виконавцем пісні є відомий миколаївський музикант, художній керівник групи «Южний патруль» Олександр Малюк. Гітарну партію виконав Геннадій Грімов. Режисером відеоролика став Олександр Маслініков. Федір Бондар. Новини на Суспільному. Миколаїв.